show sure. money وعزلوا عزل عني حب مريم قد فتى Let's sure. show Yeah uh -huh. So All sure. Oh uh -huh.